Iordache, scrisoare exploziv C3 Iohannis, după demiterea din funcția de ef al Institutului Revoluiei Române, suntei singurul care putei interveni. Claudiu Iordache cere intervenia lui Claus Iohannis, după ce a fost demis din funcția de director general al Institutului Revoluției Române din decembrie 198 înlocuit cu Gelu Voican Voiculescu. Conform legii numărul 556 pe 2004 privind înfinarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989, sunteți singurul care puteți interveni în acest moment pentru a mai putea opri confiscarea Institutului Revoluiei Române de către un grup de membri ai Colegiului Național de București, ce încearcă să deturneze programele sale de cercetare și bugetul instituiei. Conform legii, Colegiul Național al IRD este format din 25 de persoane inamovibile. În urma decesului a cinci dintre ei absenței continue de la lucrăria multor altora din restul ării, unii membri ai grupului de inculpa inculpai, de altfel, în procese penale privind desfurarea revoluției Românei a mineriadei din 1990, pot aduna voturile unei majoritii relative pentru a împiedica cercetarea tinific neprtinitoare a fenomenului revoluției Române. În sensul de a exista al Institutului, eveniment sângeros în urma căruia i-au pierdut via peste 1160 de români. Forând din propria voi în finarea unei azise comisii de analiz, acea subliniere au somat abuziv institutul se, ii pun la dispoziție actei, documente din departamentele financiar, contabilii, personal, Ignorând faptul ce Colegiul național al Ird, fiind organ deliberativ, nu se poate substitui organelor de control ale statului, Senatul României, Curtea de Conturi, prin acțiunile pe care le întreprinde această comisie dovedete ce scopul ei real este acela de a-l îndepărta pe directorul general, care se împotrive temării unui protocol de a zis colaborare cu asociație. Înc neînfiinat, numit Revoluia 30, gândit să preia prerogativele Institutului Ia beneficiană legal de sediul Ii Bugetul său. În fapt, s-a cerut demiterea mea pentru singura vin de a fi condus în parche al Institutului Revoluiei Române. Acunea de dat recent, precipitat mine în încheierii proceselor politice care îi privesc pe unii dintre membrii ei, are ca finalitate accesul acestei asociai la deciziile și activitatea Institutului. Cu perspectiva transformării unei instituții inifice a statului într-o anexă unei asociații non-guvernamentale în al cerei statut, este prevăzut un manifest politic-ioc-hart ideologic, identificându-se mai degrab cu omii care politic prin statut obiective. Acțiunile pe care această comisie le-a desfurat în ultima lună în sediul institutului au avut drept rezultat imixtiuni grave în activitatea ird, împiedicat să ii continue activitile conform procedurilor normelor unui institut de cercetare ce nu s-a aptut de la obligaile prevăzute în legea sa de funcționare. Domnule președinte ale României, solicit totodată intervenia dumneavoastră grabnic pentru deschiderea unei anchete prezideniale privind verificarea adevăratelor merite dovedite în revoluia română ale tuturor celor ce formează astăzi Colegiul național Ird, urmând a fi decis înlocuirea celor aflați cel puin în imun postur moral în componenă acestui colegiu. Actuala comisie de analiz, amintind viitor procesele staliniste în care o sentinerea dat cu mult înaintea de unui proces, a primit deja comanda de a vota cât mai curând demiterea mea în urma unor acuza e inventate, și total neadevrate. Vă solicit, domnule trei ale României, se sesizai pentru ca Institutul Revoluiei Române să nu devină pradă acestui grup clandestin de putere, ne fiind vorba în niciun caz despre salvarea postului meu, ci despre supraviețuirea unui institut de cercetare istorică al statului român. Vă adresez, de asemenea, Solicitarea ca în baza prerogativelor pe care le deinei se numi în Colegiul Naional Ird, în locul celor decedai, cinci noi membri promovați dintre oamenii care în revoluția din decembrie 1989 au dovedit participarea lor de onoare, curajoasii semnificativ, la victoria revoluției Române. Renionez cel în urma numirii unui nou colegiu un naional, singurul care ar putea împiedica acum acapararea institutului într-o aventură ce ar compromite definitiv menirea sa esențială, voi perezi funcția de director general. Ataez acestui memoriu un raport general al tuturor activitilor Institutului Revoluiei din decembrie 1989, din anul 2004 până în prezent. Ataez de asemenea, legea 556 pe 2004 privind înfinarea Institutului Revoluiei Române din decembrie 1989, Componenta actuală a Colegiului Național, precum și o copie după propunerea înaintat Colegiului Național privind parteneriatul Institutului Revoluiei Române din decembrie 1989 cu Asociația Revoluția 30, închine existent. Propunere ce s-ar putea materializa prin preluarea de cetre asociai a revoluia 30 a prerogativelor, programelor, sediului i bugetului institutului. În In așteptarea interveniei dumneavoastră urgente, primii, vă rog, asigurarea întregii mele considera S-a artat în scrisoarea transmis de Claudio Iordache lui Claus Iohannis.